Probleme pentru cel mai bine peletit magician din lume, David Copperfield, obligat în instanță în subliniere, îi dezvluie un truc faimos. Iluzionistul american David Copperfield a fost obligat să-mi subliniere dezvluie fai după ce un spectator a pretins ce a fost rănit în timpul unui număr de magie în Las Vegas, anunc BBC, conform News. Turistul britanic Gavin Cox în vârstă de 58 de ani, a intentat un proces pentru neglijență după ce a participat la un cunoscut număr al magicianului, Luc Chinies XIII. Cox sublinierea a dislocat umărul, sublinierea i de de atunci are dureri cronice, sublinierei i leziuni ale creierului. Copperfield a realizat numărul de magie de sute de ori fere niciun incident. Trucul Luc -in este 13 al iluzionistului în vârstă de 61 de ani presupune implicarea 13 spectatori, ale sublinierei la întâmplare, care dispar pe scenă. Marea surpriz este când iluzionistul îi arat pe cei 13 în spatele camerei. Avocații lui David Copperfield, cel mai bine peletit magician din lume, au susținut ce dezvăluirea trucului de una financiar magicianului, însă un în judecător din Las Vegas a cerut explicarea numărului. Gigant autohton vrea să dea lovitura decisiv concurenței, ce preg tesc în acest an. Chris Kenner, producătorul executiv al lui Copperfield, a prezentat marcii secretul trucului în Pim Stang. Ce cortina coboară? Cei 13 participanți de pe scenă se gerăbesc prin pasaje de scenă în afara complexului din Las Vegas unde are loc spectacolul. Ei peresesc celădirea subliniere linierea apar din nou în spatele teatrului. Cox, care locuie sublinierea liniere Kent, a cezut în timp ce era condus prin aceste pasaje. El a fost dus la spital cu un număr dislocat. Bărbatul afirmă că doctorii i-au pus mai târziu un diagnostic de leziuni ale creierului. Avocatul se ucere plata a 400.000 de dolari, 239.000 de lire sterline, cheltuieli medicale, potrivite în Benedict Morelli, avocatul lui Cox, a declarat ce era o datorie a inculpatului de a asigura protecția participanților din sal. Când Morelli l-a întrebat pe coper dacă spectatorului s-a produs sau nu din vina lui, magicianul a răspuns, ar depinde de ce s-a întâmplat. Dacă am făcut ceva gre subliniere IT, ar fi din vina mea. Cox susține ce erau resturi de materiale de construcție subliniere i praf pe treptele pe care a pe subliniere IT, în scop perfil a explica ce a mers pe acela subliniere i trasea înainte subliniere i totul era curat. Procesul va continua, iar Coperfie el va depune merturie din 9 marți.